هذه صلا لا بروميير فوا لي لا ما كتحش بها كتبان بزاف بحال بحال لي صاغ مرتاحه فيها 19 بوص هي بلونش ديالها دي تقريبا أه. أه. الحاجه جديده في ولات عاليه شوية، راه زادو تو سنتيم. نو بحاجة راح تا. الاتجاهات تسير دقيقة. التعليق مريح. و الوضع. لي مود وضع حنا أنا أحب Boita vitesse fia do en reche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 C'est une sortie qui est en mode pitlou, full LED, bouclier le avant, le diffuseur arrière, ici, la a la phase 1. Les sièges semi-cuir, cuir tissu de لتر ديال البلاستيك البلاستيك ديالها زوين قاصح بزاف الكوفر 421 لتر بالنسبه للمنافسات ديالها صغير عندها <تصفيق> Take my hand and follow me Take a hit and follow me